Karena cinta, ini kau si bawang Satahan rindu, tak lagi tawa Kau jauh di sana Saat kebiasi, bro Karena cinta ini kau subawa satahan rindu terang lagi tawa kau jauh di sana sahadesperan <tos> nan